Nyota wa kimataifa wa Moroko ambaye anetumikia pia klabu ya Chese Hakim Zieh ametangaza kutoa msaada wa mapato yake yote aliyolipwa katika mashindano ya fainali za kombe la dunia huko Qatar kwa ajili ya kusaidia watu wenye uhitaji. Mchezaji huyo wa Moroko Hakim Zieh atatoa mapato yake yote yanayokadiriwa kufikia dola za Kimarekani na nane, ambazo ni zaidi ya shilingi milioni miya sita za Kitanzania. Sababu ya kufanya hivyo Ziecha ameleza kuwa alichagua kuitumikia moroko sio kwa sababu ya pesa bali alifanya kwa sababu ya mapenzi ya moyo wake. Ikumbukwe tu kuwa Ziecha alitoa pia pauni tano, ambazo ni zaidi ya milioni tano za kitanzania kwa wagonjwa wa saratani huko moroko mnamo mwaka 2019. Tayari wachezaji wa, wa Morocco wamewasili nchini kwao baada ya kutabatika kwa fainali za kombe la dunia huko Qatar mapema wiki hii na kupata mapokezi makubwa kama unavyoona hapo Hizi ni update za Stain TV na mimi ni Mekimchane asante